Välkommen till Hunnebo Live som inte är i Hunnebo idag utan vi är i Floda, strax utanför Göteborg. Och här träffar vi Björn och Tommy som ska prata om sina mopeder inför Moppe-rallyt den 11 juli i Hundebo strand. Häng med! Ja, jag kommer ni på mopeder. Ja, vi tog ja. en liten söndagstur så här. Det kan ju passa en fin dag. Tränar ni för något särskilt? Ja, men det gör vi. Vi ska, vi ska vara med helt i jul friska Anders Friske Det kommer att bli roligt som vanligt. Vi har varit med där förr. Ja. Vad är, vad är det bästa med att köra mopeder? Ja, det är för att det går lite sakta och man får skruva lite och greja lite. Allting funkar ute hela tiden. Så det är lite roligt. <skratt> vad har ni för mopeder då? Vad, är din, vad, är, vad har du för något? Jag har en jämma vanlig en, en 81 tror jag det. Ja, det här är en Syndapp KS50 1970 års modell och den är aningen viktkompenserad för att det krävs i dagens läge. Man väger inte 55 kg som man gjorde när man var 15 längre. Ja, får vi se om man kan köra väg här då. Ja, ska vi om någon startar vill säga. Den 11 juli klockan 12 Då är det start på årets mellan Mellankajen i Hundebostrand Och jag och Bruce Springsteen Vi ska vara med det kan jag lova Vi tar täten precis som vanligt Gå in och anmäler Och gör det redan nu För vi har lite plats kvar 11 juli mopperrally Hundebostrand